Когда фашисты заняли город и приказали всем евреям с деньгами, там, с драгоценностями явиться на сборный пункт, то дедушка Мойзуся, он сразу же пошел, он законопослушный гражданин. 89-річна запоріжанка Любов Височина згадує події Другої світової війни, під час яких розстріляли її дідуся та бабусю Зіновія і Хаву Клоцман. Їм тоді було приблизно по 50-60 років, каже жінка. Любов Абрамівна пояснює, дідусь вважав, що його не вб'ють, а лише заберуть цінні речі. Але чоловіка розстріляли. Бабусю майже 4 роки переховувала подруга, але врешті її також вбили в бабину яру. Лічна в моїй сім'ї случилася правідниця. Особисто в моїй родині була праведниця, українська жінка. Я була ще дитиною і не запам'ятала її прізвища. Це була бабусина подруга. Вона її відвезла в глухе далеке село, де фашистів не було, був лише поліцай. Вона відвезла її до своєї рідної сестри і представила мою бабусю, Хаву Клоцман, як свою двоюрідну сестру, і вони там оселилися. І бабуся майже чотири роки прожила в тому селі. У Бабусі з дідусем були золоті монети, каміння дорогоцінне. Половину з цього вона взяла з собою, а іншу частину лишила на горищі в колишньому будинку. І коли вона вирішила повернутися і забрати це, бо треба було за щось жити, її відстежив поліцай, її схопили, відібрали все і розстріляли в бабиному яру. Любов Абрамівна каже, добре пам'ятає дідуся і його життя настанови. Дедушка у мене був найзвісний в місті Портной. Дідусь у мене був найвідоміший в місті кравець, тому він був дуже багатий. Я дідуся добре пам'ятаю. Дідусь багато мені розповідав про Тору, про релігію. Я пам'ятаю смішний епізод. Дідусь розповідав про рід левітів, а я чогось вирішила, що він розповідає про ліве коліно. І запитую його, чого ти весь час тільки про ліве розповідаєш, а про праве коліно нічого не розповідаєш. Він засміявся. Жінка пояснює, що її бабуся та дідусь по татові лінії, яких розстріляли під час другої світової війни, занесені до ядвашем центральної бази даних жертв голокосту, ізраїльського національного меморіалу, катастрофи та героїзму. Як перекладається яд вашем? Яд це пам'ять. Ашем це ім'я. Ава сполучник. І хтось перекладає, що це Божа пам'ять, тому що шем це ім'я Господа Бога на івриті. А ось батьків Любові Абрамівни спіткала зовсім інша доля. Це папа, мама і я. Це я, коли закінчила 10 класів, вирішили сфотографуватися. Я ж уїжджала в Львов и на пам'ять, щоб вони могли дивитися і любоватися своєю дочечкою. Жінка розказує, що коли почалася Друга світова війна, тата забрали на фронт, а вони з мамою були евакуйовані в Челябінськ. З евакуації ми повернулися в 44-му році. Довго добиралися, бо пропускали ешелони, які йшли на фронт. Коли ми повернулися в будинок, де ми жили разом з бабусею і дідусем, то від нього лишився лише каркас. Тоді був наказ дружинам червоногвардійців допомагати відновлювати житло. Мама моя тоді працювала на Дніпро-Дзержинській електростанції, і нам надіслали робітників і матеріали, і ми все відбудували. Любов Абрамівна розказує, тато після Другої світової був ще в Японії на війні, і тільки після того повернувся додому. І він почав стучати в окно, а там стояла моя кровать. Я так перепугалася, а потім побачила, що це папа як закричала, мама вскочила, вискочила, привела його, і вона його так поцілувала. Помер чоловік 60 років, похований в рідному місті Кам'янське. Мама прожила довше, знайшла спочинок на цвинтарі в Запоріжжі. Нині Любов Абрамівна веде активний спосіб життя, пише вірші. Сьогодні город мой сияє, сьогодні день особливий у нього. У уже восьмий десяток відмічається Дня у основання свого. І вся країна, вся наша Україна все шля в цей день. Йому большой привіт, любя його як дорогого сина, таких як Запорож'я. Більше нет. Маргарита Галіч, Андрій Варйонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.